فيكم في حلقة جديدة فيديو جديد ريفيو جديد هنا على قناة صفوانيستا شكرا لكل شخص دعم شكرا لكل شخص شاهد الفيديو الماضي جاتنا تعليقات كثير راح اشتغل عليها كلها بس حبة حبة حبة حبة خلوني اتعود لا خلوني اتعود على السيت الجديد وشوي شوي راح اعدل في الاشياء الجديدة. النهاردة النهاردة هنا من ونديز ونديز عندهم وجبة ما راح اقول جديدة عشان الناس ما يقولوا لي انت كذاب وانت ما جربتها هذه الوجبة صار لها فترة نازلة بس الفترة اللي انا كنت فيها قاطع، فلازم ما تروح علينا لأن شكل الوجبة مرة مرة شكلها لذيذة. وينديز قبل لا أبدأ وأطلع سندويشة مو عاجبني الباكيجنج، مو عاجبني الباكيجنج، ما أدري هذا منكم ولا من طلبات، يعني أنا طالب سندويشة بـ29 درهم، 29 درهم مستخسرين علي كيس يا أخي، حطها في كيس، حط معها تشو، حط معها أشياء، ما يصير زي كذا والله. وينديز النهاردة الوجبة اسمها، وأيش اسم الوجبة؟ بيف بريتزل بيكن تشيز برجر ساندوتش، هذه من وندي نقول بسم الله بسم الله حاطين التيشو داخل حاطين التيشو هذا الكيس الصغير ما ادري ليش والكاتشب كاتشب وتشو آه. كاتشب وتشو وهذا هو البرجر اللي في الصوره مبين عليه مره كبير مره كبير في الصوره وهو لا يتعدى كف اصبعي كف ايدي على قولتهم هذا هو البرجر برجر البرزل. طيب نفتح البرجر ونشوف ايش هو هذا البرجر بسم الله يا بريدزل وريني ايش البرتزل ايش السبيشل في البرتزل هلا هلا هلا هلا هلا هلا هل هل. هذا هو البرجر البرتزل الجديد اليوم جايبينه من وينديز صراحه شفته في الاعلان والله شفته في الاعلان وعجبني فتحت في السوشيال ميديا لقيته موجود صار له يمكن شهر او ثلاثه اسابيع وقلت لازم نجرب طيب ايش هو البرتزل اصلا كلمه بريتزل هي الخبز، الخبز هو هذا خبز الماني اسمه بريتزل اللي هو هذا الشكل، هذا هو خبز البريتزل، ايش يجي جواي ساندويتش 1؟ ليش هذا الساندويتش يستاهل نجربه او ندفع عليه 29 درهم مع ان حجمه مو مره كبير؟ طيب هذا هو الساندويتش ونفتح الساندويتش الله الله الله الله في صوصات مره كثير ما راح نعرفها الا هاني ماسترد هاني ماسترد هذا هو الصوص الاساسي بهذا الساندويتش، ايش يجي في الساندويتش 1؟ يجي اونين رينجز في في مره مره حوسه مره مخبوص البرجر بس شكله مره لذيذ مره لذيذ في اونين رينجز حبتين في بيكلز في بيكن اللي هو عشان لا تقولوا لي بيكن حرام وخنزير هذا بيكن يعني تركي تركي بيكن اللي هو الديك الرومي في قطعه اللحم مره كبيره صراحه احقاقا للحق ال ال الباتي اللي تكون في سندويتشات ونديز تكون كبيره وسميكه فشو قلنا في الباتي لحم فيها تشيز uh, فيها البيكن فيها الاونين ال رينجز ال ال فيها البيكلز وفيها الماسترد هاني صوص وفيها خبز البريدزل ال نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ويندز صار لنا فتره ما صورنا ويندز كلكم تذكروا اخر فيديو صورناه لويندز نقول بسم الله الرحمن الرحيم نشوف البريدزل البريدزل بيفن البريدزل بيف بيكن تشيز برجر ساندويتش ايش هو نقول بسم الله الرحمن الرحيم اكثر شيء احب اعلق عليه دائما في, في سنشات ونديز انه لان قطعه اللحم كبيره تحسها في فمك تحس بطعم اللحم اللحم, اللحم اللذيذ حق ونديز تحسه غير عن مطاعم كثيره يكون فيها خبصه داخل ما تحس الا بالفتافيت الاشياء الخارجيه ما تحس بالشيء الاساسي اللي هو اللحم او الدجاج هنا ذكرتوني على فكره هذه الوجبه فيها تشيكن وفيها بيف انا احب البيف فطلبت طيب البيف لكن في طعمين فقط من كل هذه الخبصه في طعمين فقط هم اللي واضحين جدا من اول قضمه اللي هو اللحم والخبز خبز البريتزل مره لذيذ يا جماعه والله ما اقول لكم كيف لذيذ مره لذيذ مم. اممم اممم وطعم ثالث اللي هو الهاني ماسترد طعمها حلو بس ما ادري ايش الاضافه اللي حطوها هنا ما اعرف بس هل هي لذيذه؟ هي لذيذه باقي الاشياء بامانه البيكن البيكلز والاوني درينك الصراحه طعمهم مو مره واضح لان في اشي اطعم قويه اللي هي البريتزل واللحم اممم مم. يجي السؤال ليش تسعة 20 درهم؟ يعني سنوتشات مو مرة كبيرة. لذيذة حقا حقا لذيذة لكن مو مرة كبيرة. 29 درهم مكان ثاني بتجيب لي وجبة بتجيب لي شيء يشبعني. هل راح أطلبها هل راح أطلبها كمان مرة؟ أنا ما أعرف هذه سنوتشات هي فترة محدودة ولا راح تتم معانا لمدة طويلة في من يوانتيس لكن إذا موجودة بأمانة كل فترة وفترة راح أطلبها لأن طعمها لذيذ. تستاهل 29 درهم. <تصفيق> دي طلعها هذا كان وقت معاكم اليوم نشوفكم يوم الجمعه الجاي فيديو جديد، ريفيو جديد مثل ما وعدتكم يا جماعة هذه المرة مو زي أي مرة ثانية هذه المرة ما في قطعة هذه المرة خلاص قعدنا جبنا أغراضنا قعدنا هنا في اليوتيوب خلاص أنا قاعد في اليوتيوب حتى ما راح أقول إشعار آخر أنا قاعد في اليوتيوب إلا عمر طويل بإذن الله لا تنسوا سبسكرايب إذا مسوي إذا مسوي فعل جرس التنبيهات، كثيرين يقولون صفوان متى نزلت الفيديو؟ ما كنا نعرف انك رجعت، انا صار لي اسبوع راجع يا جماعه بس انتم مش مفعلين جرس التنبيه، فعل جرس التنبيه عشان تشوف الفيديوهات اول باول، نشوفكم يوم الجمعه كان معكم صفوان عمر ابو فدايه. سلام. <TEX hani> ولا انت قاعد تصور؟ عم تصور ايوه انا عم صورك لف الكاميرا. <تصفيق> ايه عالكاميرا، خذها عالكاميرا، شايف حقها مش شايف <تصفيق> وين ارمي هذا؟ أنا تحركت عادي صح؟ نعم تحركت أنا من التامل. نو حركة ع ضبطت تاني قل لي روح إيه مين راح؟ أنا